عيني ده الله اكبر عليك ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ مين؟ انا مبسوط كده وانا خنزير ومش عايز ابدا ابدا ابدا الكلب ده اللي كل شويه اطير وعامل لي فيها خفاش. ها آه؟ ؟ لا يكون فاكرني الدكتور سنان، لا لا ده انا خارق في مصر. طب وربنا وربنا وربنا كمان مره لا من مغرب يا سين. هو فين؟ آه يا ده اتصدم. رب صبحنا وربحنا وبين عبادك ما تفضحنا ترحم دين أمي. حسب الله ونعمل ونعمل وقف فيك يا كلب يا اخي انتوا عارفين ان انتوا من دخلتكم عليا قلت العيال دول مصريين جدعان قوي وانت بالذات اسامير ايوه يا برنس اسامير ايوه يا برنس اسامير هو انا رديت عليه ولا لسه رديت ما ترد تاني يا اخي ايوه يا برنس انا هموت طلعني فصل شويه ريح انا جالي كل امراض الدنيا يا يا دكتور يا حي يا دكتور شوف لي اي حاجه ارجوك ارجوك وبشكير كمان ماشي اي حاجه والنبي خلاص ما تقلقش انت بقى مين انا اسمي سقر الخليج ده اسمي على جروبات شات مصراوي انما اسمي الحقيقي ابراهيم زكي عندي 33 سنه برج الدلو ومهندس. اتفضل روح هات وفين الكوريك. هو فين؟ جنب مفتاح 14 يمين. وانا بسألك على عنوان أم الكوريك في أنهي داهية في العربية؟ مش الشنطة يا جو. ما كله في الشنطة. على أساس إننا أول مرة نسرق يا أخي. على أساس إننا مش حرامية. معلش يا جماعة قبل الكلام على أي حاجة، أنا واحد أمه لدغة. يعني مش باقي على طب معلش شوف كده يا جو في سندوتش جبنة بخيار. آه موجود أهو. طب ادوني اكلموا صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام اسمع صلاه النبي حلو وهيطلع ارنب ولا ايه <سؤال> انا مش عارف ركزوا <تركزو معايا اذا رسمنا خط من هذا المج الى هذا المج <تركضو> لا انا بقول اي كلام يا جماعه ما تركزوش انت بتعرفي تدلعي ادلع ازاي تدلعي او وايه ازاي يعني تتقصعي لا مؤاخذه يعني ت يا ما يتهيقليش يا شو مش هجيب والله لو اتظبطت شويه نقيه تتظبط ايه يا مان دي, ثم دي ما عندهاش طب ما تيجي انت مكانها ولبسك محزه لا يا اخويا الكاسي يا اختي كلمه عمر عمر ايه هو احنا هو احنا هناخد كام سنه في الحوار اللي احنا فيه ده انت بتتكلمني في 15 سنه بالميت الله يخرب بيتك يا عمر ايش قلب ضيعتني ده انا كنت بخاف اروح السجن للمدنه اجدد البطاقه حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عمر 15 عشرة من حيزوران الاول فين المانيا أليكسا العربيات هاتلت على الطريق والعمليه باظت بسبب ان انت رحت تشقطها. والله مش البنت كانت محتاجه كوريه؟ انت قمت تبعتني اجيبهم من السويد. يا عم اتنيل السويد. يا عم ايه, ايه بس ما تقولش يا عم اتنيل. يااااه فقت ها؟ فقت اوووه ده كاني راجع من الساحل يا جدع والله. والله يا ايه؟ امال ريحتك احسنت فجاه كده. وانت انت غسلت وشك فين؟ رجال ده ندم. كوره دي اسبانيا كله في الشنطه يا معلم معايا ورق وباسبورات وتيكت ثانيه واحده امسك دي كده ايه ده ايه ده الله يحرقه ايه ده يحرق. إيه دي بدله غطس ليه هتغطس نروح نجدر الايه ايه ده روح هات لي الدواء بتاع الاذن الوسطى من الشوفاير طب اهدى بس ما تقولش ايه ده ده لا ده بتاع الصرعي يوم الجمعة أنيسة ولا مدام؟ أنيسة حضرتك أنيسة إيه؟ شكلها شمال مين في كل شايطها؟ إيه ده ده ده ده ده مفيش أي حاجة لا مفيش أي حاجة ده بس عم جابر بيحب يهزر معانا واخد علينا دي اتحدفت علينا من أنهي ده؟ الراجل ده بيكلمنا كده ليه؟ يا حمي أمي أمي؟ كده ليه وقالت أمي ماما ميتة؟ لا ماما أجنبية ده؟ لا لا ده ده بتاع التهاب الغشاء البلوري باللوري انت حاول باللوري ايه ونيجي؟ عشان واكل كرومبي يوناني النهارده مركب لي بطني ولازم انام في الطابق احنا احنا بس احنا ايه؟ انتوا خمس ثواني بالظبط وهتكرهوا مجدي. اربعة يا ثلاث ايه ده؟ ايه الريحه دي؟ شميتي؟ <تصفيق> والله أنا لا دنتي لا جو ايه احنا خارج اهو الجلابيه شويه والله وأنت انت <تصفيق> اسد ياكل اسد؟ ها ليه؟ يا الغابه فضيت؟ مفيش غزاله تايهه ظبي خرج بره القطيع أنا مش فاهم حاجة يا دكتور. يحصل إيه لو أسد قابل أسد؟ ممكن يسهروا مع بعض؟ معلش يا ناسك. قصدكوا إيه يعني يجيبوا لبس؟ يعني. اقتلوا ده ولا حاجة اقتلوا خلص العالم من الغباء. اه انتو قصدكوا يعني هيدشملوا بعض. هي شو حلو حبيبي شو حلو؟ هالأمر قمر ولا يا القمر؟ لا هي هل قمر. أومال دي أخر معلقة معايا يا القمر من الصبح. لا طب معايا بالراحة بقى كده. مم. مم. شو حلو حبيبي شو حلو؟ ها؟